ايه حكاية المراتب اللي فيها عرض جانبية والمراتب اللي ما فيهاش؟ إيه ليه مصانع بتعمل كده وليه مصانع ما بتعملهاش؟ وهل ده أحسن من ده؟ لا طبعًا هو الموضوع مش كده. هو يا جماعة مثلًا مصنع زي هابيتات ما بيعملش موضوع العروض الجانبية ده خالص. طيب هل هابيتات بتعمل مرتبة وحشة؟ طبعًا لا خالص بصرف النظر إن إحنا موزعين معتمدين للهابيتات. القصة في حتة إن كل مصنع بيختار يدعم إزاي. هابيتات بتعتمد على إن هي بتعمل كتر سوستات سمكه سمك كويس جدا وسمك محترم اللي هو 2.4 مللي ده سمك يتحمل كويس جدا خلاص هو لما يعمل كده مش محتاج ان هو يحط العوارض الجانبيه عشان المرتبه تتحمل اكتر لا هو خلاص طالما الشاسي بالسمك ده ده قطر سوسته محترم جدا حد زي فور بيد بيختار ان سمك السوسته تكون عنده 2.2 مللي ويدعم بالعوارض الجانبيه خلاص فور بتصنع بالطريقه دي وبتكون المرتبه بتاعتها مرتبه ممتازه وطبعا بالمناسبه احنا موزعين معتمدين لفور بيد برضو وي ما بتختارش كده بتختار ان هو لا انا عايز سمك السوسته بس يبقى قوي وخلاص انا انا مش عايز ادخل في حته العوارض الجانبيه دي طريقه تصنيع ودي طريقه تصنيع وطالما انت بتشتري من شركه انت عارف ان هي شركه كويسه وبتاخد ضمان محترم والشركه ليها الهيستوري بتاعتها وليها التاريخ بتاعها في السوق فما تقلقش خالص وما تفتكرش ان في حاجه احسن من حاجه دي شوف اللي انت عايزه شوف اللي بيريحك فيهم وما تلتفتش قوي للنقطه دي لانها مش نقطه جوهرية مش بيجى منها إن مشاكل لما بيكون المصنع محترم